Povestea timpului. A fost odată de mult, tare de mult, pe vremea când oamenii știau să vorbească, dar nu știau să se certe și beau vin doar câte puțin. A fost o țară frumoasă, mândră și bogată, peste care domnea un rege bun și înțelept. Fiecare zi era o sărbătoare și bine mai mergeau toate, iar dacă totuși apărea un necaz, o supărare sau vreo sfadă, regele și sfetnicii lui știau să împartă dreptatea, cărmâind țara cu dragoste și credință. Dar să nu credeți că era raiul pe pământ, căci toți trăiau cu frică, temându-se nu de ziua de azi, ci de ziua de mâine, adică de viitorul lor. De ce? Păi iacă de ce, pe cât era regele de bun și de priceput, pe atât era feciorul său de rău și de îndărătnic. cel mai neastămpărat copil. Dacă ar fi fost vreun concurs de năzbătii, sigur feciorul regelui ar fi ieșit pe primul loc, că în rest era ultimul la toate. Nu îi plăcea să învețe, nu și asculta părinții, iar de muncă ferească sfântul, nici nu vroia să audă. Și nu era zis să nu facă vreo nefăcută, de asta erau toți îngrijorați, întrebându-se ce o să se întâmple când regele nu va mai fi, iar la conducerea țării va veni feciorul nevrednic. Dar cel mai tare se în însuși regele, căci poți avea de toate dacă nu ai mulțumire de la copilul tău, tot degeaba. Amară era inima și numai Dumnezeu știe cât încerca să schimbe o drasla. Îl pedepsi pentru greșelile sale, dar degeaba, a doua zi o lua de la capăt. Îi adusese cei mai buni dascăli, dar ți-ai găsit, decât să-i fi pus în mână o carte, mai bine îi puneai în palmă tăciunul aprinși. Ce învăța dimineața nu ținea minte nici până la prânz, ce să mai lungim vorba? Era o podoabă de copil, cum nimeni nu și-ar fi dorit. În fiecare zi, regele se ruga bunului Dumnezeu pentru fiul său să-i vină mintea la cap și să devină un copil bun și cu minte, sperând la o minune. Departe, dincolo de voi și lungi, și de codrii cei adânci, era agățat de creasta unui munte un schit mic unde viețuia un bătrân sihastru, om bun, bogat în ani, sărac în bani și fără dușmani. Veneau la el oameni din tot regatul să-i ceară un sfat. Unii ziceau că bătrânul călugăr e cel mai înțelept om din întreaga țară, alții erau siguri că e un om sfânt, că-și multe minuni făceau rugăciunile sale. Bătrânul auzise și el de la unul de la altul despre necazul regelui și se gândi să-l ajute. Așa că într-o zi plecă spre palat, mergând încet ce a apăsat, căci era încărcat moșneagul cu ani cum e încărcat ariciul cu țepi. Și mergând pe cale, peste deal și peste vale, ajunse moșul la cetate, unde se așeză pe o bancă din grădina palatului. Nu trecu mult timp și iată-l pe feciorul regelui, chiuind și alergând cu un băț în mână pe post de paloș după un biet cățel. Războinicul îl fugărea de ziceai că e cel mai mare dușman al său, deși câinele nu-i făcuse nimic. Ba mai mult, era speriat și zburlit tot, Neștiind încotro să o mai apuce. Călugărul l-a strigat pe băiat și l-a poftit să se așeze lângă el, pe bancă. Băiatul, uitându-se lung la bătrânul pe care nu-l mai văzuse, s-a așezat tocmai la celălalt capăt al băncii. Măi, puiule, al cui ești tu?" îl întrebă sihastrul, ca și cum n-ar ști cu cine stă de vorbă. Nu știi cine sunt eu? Sunt fiul regelui. Ia uite ce haine scump pe port." Aha, deci tu ești. Am auzit multe lucruri despre tine, dar nimica bun. Știi, am venit de departe doar să te văd și să spun ceva. Băiatul curios din fire se apropie de bătrân, numai ochi și urechi. Îți plac poveștile?" Aha, aprobă cel mic din cap. Cred și eu că-ți plac, fiindcă nu-i pe lume copil căruia să nu-i placă basmele și poveștile. Însă ce-ți voi istorisi eu acum, sigur nu ai mai auzit." Pătrânul coborâse puțin glasul, așa că băiatul s-a apropiat și mai mult, așteptând cu sufletul la gură să afle despre ce taină e vorba. O să-ți spun povestea timpului, cum și de ce a lăsat Dumnezeu să se scurgă timpul, să treacă ceasurile unul după altul, fără să le mai putem întoarce. Dar chiar de ce? Păi uite de ce! La început se zice că lumea era ca și azi, cu oameni mari și copii, cu tineri și bătrâni, cu buni și răi, dar vezi tu, nu exista timp. Toate rămâneau la fel, zi după zi, an după an. Bătrânii erau mereu bătrâni, iar copiii rămâneau pentru totdeauna copii. Nimeni nu se năștea și nimeni nu murea. Și poate că lucrurile ar fi rămas așa până azi, dar s-au schimbat din cauza copiilor. Din cauza copiilor, păi nu erau ei mulțumiți să rămână mereu copii, să n-aibă altă treabă decât să se joace, întrebă feciorul regelui nedumerit. Stai să vezi, să te minunezi. Pe vremea aceea, Sfântul Petru umbla pe pământ ca un om simplu, mergând din sat în sat și din cetate în cetate, să vadă cum trăiesc oamenii. Și după ce a umblat el cât o fi umblat, s-a dus drept înainte la Dumnezeu. Petre, de ce ești abătut? Ce ai pe suflet? Doamne, mare și frumoasă este lumea pe care ai făcut-o. Și multe minunății îți bucură inima. Dar tare mă doare sufletul de mila unor oameni care cei mai nefericiți. Și care sunt cei mai nefericiți oameni de pe pământ Petre? Sunt părinții care au copii răi și nerecunoscători. Ce mulțumire și ce bucurie să aibă bieții de ei când odraslele lor le aduc doar griji și tristețe, așa că, Doamne, eu zic să-i pedepsești cumva pe copiii ăștia. Atunci Dumnezeu, ascultând rugăciunea Sfântului Petru, căci era dreaptă și cu credință, hotărâ să pornească timpul și din acel moment toate au început să se schimbe. Uite Petre, zice Domnul, de acum lucrurile nu vor mai fi la fel, toți copiii vor crește și când vor ajunge mari, vor avea la rândul lor copii, așa vor vedea și ei ce înseamnă să ai bucurii sau necazuri de la propriul copil, abia atunci vor înțelege când vor fi mari ce înseamnă să fii părinte și cât de greu e să crești un copil. Doamne, cât de bine te-ai gândit! Dacă un copil rău și neascultător, atunci când va fi mare, va avea un fil la fel ca el, bine are să fie. Iar așa timpul le va rezolva pe toate, întorcându-le pe toate cele bune cu bine, iar pe cele rele după dreptate, căș nimeni nu va putea păcăli timpul. Terminând de povestit, bătrânul a tăcut, apoi uitându-se drept, la fiul regelui îl întreabă: Ți-ar plăcea când vei fi mare să ai un copil care să-ți semene, să fie așa cum ești tu acum, să mintă și să se ascundă, să nu învețe și să le neviască? Ți-ar fi drag de el? Păi nu prea. De ce? Că doar ar fi la fel ca tine, ți-ar aduce necazuri și durere, cum îi aduci și tu tatălui tău În fiecare zi îi poți face viața mai grea sau mai frumoasă, de tine depinde Și mai gândește-te că peste câțiva ani vei fi și tu bărbat în toată firia Nu ți-ar plăcea să trăiești atunci în înțelegere cu familia, mulțumit și bucuros de copiii tăi? Bătrânul s-a ridicat de pe bancă și a plecat încet, înapoi spre schitul său. Fiul regelui a rămas mut de uimire, gândindu-se câtă dreptate avea călugărul. În acea seară, pentru prima dată, băiatul s-a rugat bunului Dumnezeu să devină un copil cu minte harnic și ascultător. Din a doua zi au văzut toți cum, încet Încet, năzdrăvanul de Odiniaor devenea un copil de ți era mai mare dragul și de unde altă dată era rușinea palatului, a ajunse în scurt timp mândria întregului regat. Iar peste ani, când regele a trecut la cele veșnice, fiul său i-a urmat la tron, dovedindu-se cel mai vrednic conducător pe care îl avusese țara vreodată. Iar bunul Dumnezeu l-a răsplătit, dăruindu-i copii frumoși și buni, alături de care a trăit fericit până la adânci bătrâneți. Aici în K, eu am fost Ramona, dacă v-a plăcut nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați cei care nu sunteți abonați și la comentarii mi-aș dori să-mi povestiți pe scurt momentul preferat din poveste. Pe curând, vă pup!